Tudorel Toader, reacție fulger la anunul lui Iohannis, voi sesiza curtea constituional. Ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anunat ceva, sesiza curtea constituional, după ce președintele Claus Iohannis a refuzat revocarea din funcție a la orei Codroacovesi. În condiile în care predintele României nu are abilitarea legalii, nici competeniele funcționale de evaluare a activitii profesionale și manageri ale desfurate procurorule Faldna. În condiile în care argumentele care au stat la baza declanării procedurii de revocare au devenit mai actuale și mai consistente. Vezând legislaia aplicabilă în acest domeniu, valorificând jurisprudența instaniei de contencios constituțional, vom sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul președintelui de revocare din funcție a procurorului Eco Eldna. Aratu Dorel Toader.